De kornél épjél egyet! Kornél! Működés. Kornél, gyere! Tovább. Ide. A másik lábadat. Ezt a lábadat ide. Nagyon ügyes. Zsuzsi! Egyszerre csak egy van a pályán de? fönn. Zsuzsi várd meg, amíg végigmegy a kornél. Tovább ide? Kori ide. Ezt a lábne apa, te! Jó, akkor azzal nagyot kell lépni. Ej! Igen, hát? Ugye, mutattam, hogy a másik lábaddal. Na, gyere! Ugye, nézd le, Kori, ezt a lábadat ide. Oké? Okay? Ez az. És akkor ezt a... Te lépj oda, úgy. Ezzel a lábaddal meg ide. Szuper! Nagyon ügyes vagy most Manny, ide. És akkor azt ide. most ide. És most ide. Nagyon ügyes vagy, Jó vagy! Az most. Várjál? Oké. Okay. Léter, ezen? Nem még. Nem. A fán. Öpá! Kornel, hozzád a is. Anya, Lépj oda ki! Na gyere, gyere! Ide, ide, Gyere! So up? <laughs> <laughs> oh. Yeah. Opo! Opo, my leg. Opo, the Én, szóval én elsőre be oda mentem. Azt hittem, hogy egy polgány vagy egy egész. Én meg először azt hittem, hogy egy hőrcsög vagy egy, egy űrge. Uh -huh. Én is. Akkor nem értettem, hogy És az is, Máté! Tudom. Ja. Ja. Ja. Ott a lápacskája. Nem látom. Megsimogatom. Már én nagyon meg De megakarom. Yeah. Nagyon gyors leszek. Hát próbáld meg. Yeah. És nagyon-nagyon harap. Yeah. És ugye nem a fenekével harap. Hátja a szájával harap. Nem most simogasd meg. De akkor be fogom menni.